По обох сторонах каналу збираються люди. Волонтерська автівка під'їжджає до краю зруйнованої конструкції мосту, який росіяни підірвали в квітні. Місцеві жителі спорудили цей перехід після того, як українські війська звільнили село в листопаді. Ви бачили, так? це притягнули, бруски знайшли в селі, хлопці бистро збіглися, затягнули туди на міст, устроїли, це десь було… На другий, на третій день після того, як вигнали орків наші хлопці. Збоку села стоїть трактор та мотоблок з причіпами. Гуманітарний вантаж вручну переносять селяни. З Білої церкви сюди привезли понад три тони харчів, побутової хімії, одягу. Щойно не пакетах – це продуктові набори. Там е, мешель, три види крупи, олія, е, рибні консерви, соль, цукор, мука, печиво, чай. Цей вантаж збирали всією Білою церквою. Майже три тижні, говорить Павло. Ми були три неділі назад. ми побачили, що зробили в Олександровці, що зробили в Станістові, що зробили в Українці, що зробили в Лучу. Серце розривається, тому допомога, нас там трошки краще, допомога потрібна нашій Україні, разом ми переможемо. Перший мікроавтобус перевантажили в причеп трактора та мотоблоку за 20 хвилин. Далі відвезуть до місцевого пункту незлавності. Ну, Перевозять там може Паціони, так, хто їде, чи в Ніколай, чи що, дає гроші, 30-30 А так, більше 100 гуманітаркою, 8 місяців не давали. Це стало, ну, давали, ну, так рідко, знаєте, бо стріляли. А зараз все нормально. В селі не працює жодна крамниця. Дістатись сюди можна або пішки, перетнувши саморобну переправу, або, в залежності від погоди та прохідності автомобіля, з боку Снігурівки. На початку в партії не було ніде нічого, не де йде, які не запасалися. А зараз пасід великий. В пункті незламності пакунки сформують та видадуть за списками. В коробках є подарунки для дітлахів, які роздаватимуть 25 грудня на Різдво. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.